Bon dia, Babers! Avui anem a fer una volta per les parets on s'estudia la millor eina per fer justícia. Segur que amb això ja sabeu cap on anem. Acompanyem-vos a conèixer totes les vivències de la Facultat de Dret. Som-hi! per ser una facultat molt, però que molt propera. Aquí trobaràs una relació molt bona entre estudiants i professors, perquè aquells profes són molt propers. Aquí l'aprenentatge i la diversitat és el que destaca. Que entre tu i jo, nosaltres el que pensàvem és que els estudiants d'aquí el que venien era a fer colzes. Però hem vist que això no és cert, que aquí s'apliquen moltes maneres d'aprendre. Segurament a molts de vosaltres, quan heu dit que aneu estudiat Ed, us han dit, uf, això és complicadíssim, haureu d'estudiar totxos, haureu de memoritzar... Això és un mite, això es fal, perquè si no el senyor Google guanyaria sempre tots els casos. El dret és una partida d'escacs, d'estratègia, de pensament crític. Vegeu que no és una facultat que memoritza, sinó que és una facultat que intenta buscar sempre la millor solució. I per fer-ho trobareu 3 graus, 3 dobles graus i multitud de màsters. I a tot això sumeu-li les classes magistrals, les classes pràctiques. Ja veieu, molt de treball col·laboratiu, sobretot els seminaris que són de grups reduïts. I també si feu dobles graus, asereu en grups petitaix, petitaix. El que hem vist aquí sobretot és gent motivada, en un bon sentit, eh. Gent que li agrada sentir-se part de l'ofici i que per tant, doncs, té sentit que també li agradi el que està estudiant. És que, clar, com s'ha suposa que els estudiants no han de està motivat si fins i tot fan judici simulat, Vinga, Anna, anem a demanar ja una toga, que jo això ho vull provar. Jo sí, també. Això, però, no és tot. Que si vols formar part d'aquesta facultat, també tens un grup d'argumentació i debat que organitzen els mateixos estudiants. A la facultat de dret, a part de les activitats acadèmiques, també fem tornar a, a debat i duratòria, també fem simulacions jurídiques i també fem simulacions de mediacions. Per no parlar del mot, la simulació de judicis que fan entre equips. Que tenen molt d'èxit, eh? Anem a provar-ho. Ordre a la sala. No hi ha més preguntes, senyoria. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! És a dir, que si tens interès, la facultat de dret té aquestes activitats i moltes més. Aquí podràs fer cursos i fins i tot viatjar. Que sí, que si us penseu que els estudiants de la facultat no podien marxar d'Erasmus perquè només estudien els temes legals a Espanya, no ho sé, aquí pots anar on vulguis. Vaig poder marxar a fer les pràctiques a Brussel·les, vaig estar a la Delegació del Govern davant de la Unió Europea, i allà el que feia era eh, transmetre el que parlaven els parlamentaris de la Unió perquè arribés a la Generalitat de Catalunya. I així vaig aconseguir pues, fer un Erasmus mentre també feia les pràctiques i així poder acabar la carrera. Pots anar a tot el món i es rep gent de tot el món. I a mi amb això ja m'han guanyat. Un dels reclams dels estudiants és el doble grau que s'ofereix en França. I la facultat d'aquí, de la UAB, és l'única que ho fa. I no ens oblidem de les pràctiques. Tant relacions laborals com dret té un programa molt potent. Des de la gran consultora americana fins als millors despatxos. Que relacions laborals tenen un 100% d'ocupabilitat. A veure sí està molt bé, però a mi sincerament em tira més criminologia. Que sí, que molaria molt que la vida fos com una sèrie policíaca. com CSI, per exemple. Però si vols estudiar criminologia t'hem d'avisar que això no serà el que et trobaràs. Però això no treu que sigui guay, Que si institucions penitenciàries, que si jutjats, que si direcció general de la justícia. Anem ara cap a la Biblioteca de Ciències Socials. Avist pels nous estudiants Import és saber que el primer cop que vinguis, entràs per una porta, sortiràs per una altra, acabaràs a l'altra punta de facultat, a l'altra, vindrà el teu amic per, per on sigui. I és que depèn de la porta d'on entris, acabaràs a una punta de facultat o a l'altra. Però un moment, Anna, alguna d'aquestes portes va cap al bar o no? Clar, des llibres del cafè i dels que fes llibres és que ho tens just al costat, que de fet hi ha unes batalletes internes que es comenten que aquest bar pertany a la facultat de dret. Home, sí que és veritat que es coneix per aquest nom. Bueno, Sandra, nosaltres no estem per posar-nos en dilemes, de eh, ara. I com ja sabem que tascat amb ganes de més, aquí tens la solució. Va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentre s'han recorda com sempre, et pots subscriure al canal de YouTube de la UAB. Però ho has de dir més enfadada. No diguis que contenta. Ja ho sé. Resordre. Venga.